بسم اللہ الرحیم السّلام علیکم دوستو آج آپ کو جو ہے نا ہم لے کے جائیں گے ہا روڈ پہ ہا روڈ پہ ہے بکاس بریانی والا ان کی بریانی بہت ہی ٹیسٹی اور فیمس ہے تو چلیں آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں بکاس بریانی سے ہا روڈ پہ تو چلیں <تصفح> دس آپ جانا ہوگا وہ